We share the same dreams. We hold on to memories. We are one. Stay together. We share to יחד נתגבר על כל מכשור, רק ביחד יום הולדת, רגעים חשובים ימים שעושים את כולם מסמפים people